Szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok! Horosvári Zsolt vagyok, egy apuka, aki a gyermek látogatásakor kor néhány anyukával a földön. És ö, hazafele uton ez nagyon bántott, hosszantott engem. Tehát otthon a barátaimmal meg is beszéltük, hogy mi ezt a problémát valahogy gyorsan megoldjuk. Veszünk pár ágyat, berisszük, odaadjuk, ügy kész, Hát, nem így történt. Ahogy gondolhatjátok, hazaértem, az akció elindult, nekiálltunk ágyakat vásárolni, és aztán a Facebookon egyszer csak azt lektem észre, hogy az elmúlt 20 évnek ez lehetett a trendi vonala, mert az ország összes pontjáról érkeztek hozzám különböző információk és különböző adatok, hogy ott is ez a baj, itt is ez a baj. Az adományozók szerencsére egyre több pénzt, utaltak nekünk, ezért lehetőség nyílt arra, hogy kinyissuk ezt az akciót, és országos szinten megpróbáljuk rendszer szinten rendezni ezt a problémát. Az a szabadság, ami a rendelkezésünkre állt, hogy bármikor változtathatunk, bármikor kommunikációba változtathatunk, irányokba változtathatunk, az egy olyan óriási előny biztosított számunkra a jelenlegi rendszerrel szemben, amit mi is használtunk maximálisan. Tehát ebben az esetben a szabadság nagyon fontos volt. Nagyon fontos volt, hogy tudjunk lépni, tudjunk mozdulni. Amikor aztán az akció beindult, mert csatlakoztak hozzám alapítványok, csatlakoztak az ügyhöz egyének is, természetesen jöttek az ellenállások és jöttek az ellenállások. De ezt szintén ezekkel az eszközökkel le tudtunk győzni. Egymásba kapaszkodtunk, egymásba karoltunk, egymás ötleteit fel, felülve, különböző variációkat kidolgozva, ezt a monumentális rendszert simán ki tudtuk játszani, és ezért eredményt térdőkkel be tudtuk juttatni az ágyakat, hol így, hol úgy. Úgyhogy a végén engedjétek meg, hogy megköszönjem annak a rengeteg embernek, aki összefogott, aki pénzt adott, aki segített, aki alkalmanként időt, energiát nem bánva minden egyes akcióban részt vett, és nagyon, nagyon fontos számomra az, hogy megköszönjem nekik azt, higgyétek több százan, több ezeren voltak, hogy megadták nekem azt a szabadságot, hogy a saját logikán mentén kitalálva a lépésről a lépésre, hogy mit, hogyan kell csinálnunk, és hogyan fogunk célt elérni, ezt megadták nekem. Hűtársam is segítőn volt Almáti Zsanna, aki az Anyák és Anyákért Alapítványnak a vezetője végig támogatod és végig megengedte azt, hogy az én logikám mentén haladjunk. Köszönöm Zsuzsa!